Är film viktigt och hur påverkar film samhället i stort? Är du intresserad av att utveckla olika filmiska metoder och kritiskt tänkande kring vad film kan vara? Jag heter Thomas Barnheden och är lärare på filmprogrammet HDK-Valand. Vad som är unikt med HDK-Valand är att du som student kan söka olika valbara kurser. och I dessa kurser så möter du studenter från andra ämnesområden och få chans att utveckla andra sorters praktiker som kan vara tillgång i ditt filmiska arbete. Som student på filmprogrammet så får man lära sig alla delar i produktionsledet. Och då handlar det om regi, vi har kursmoment i fotografi, ljud, redigering, men även teoretiska delar. Och vi utgår ifrån praktiken och sen teoretiserar vi utifrån det praktiska arbete som ni som studenter genomför under utbildningen. Vi ser också att man har en undersökande attityd till filmandet med ett kritiskt tänkande kring vad film kan vara, både ur ett tekniskt och praktiskt perspektiv, men även hur det kanske är. Etiskt och samhälleligt perspektiv. Vi pratar inte heller kanske om dokumentär och fiktion utan använder mer begrepp som avbildning och scensättning. Och vi gör ingen skillnad mellan detta utan det kan man som student undersöka. Utan det handlar om vilket typ av uttryck som är relevant för just den filmen som du vill göra. Efter studierna på filmprogrammet så tänker vi oss alltså att man blir en självständig filmare där man känner sig trygg med att ha ansvaret för genomförandet av ett filmprojekt. Man kan också tänka sig att man ser på filmens och rörliga bildens möjligheter i ett större perspektiv där man kanske använder den filmiska kunskapen till att genomföra forskningsprojekt eller informativa filmer för olika företag och så vidare. Men man kan också tänka sig att man arbetar mer nischat inom vissa områden som regissör, kanske någon jobbar med filmfotografi eller filmredigering eller allt tillsammans. Så för dig som vill utforska och undersöka olika filmiska och filmisk gestaltning, sök.